o verbi hne. I živný Petríček na ňu duje, zejdeš Haničko, še spýtuje. I chcem po milého, odešok do hája želeného. I chcem milého, odešok do Skypu nad ním preleteli, sojou zarmuzeno sprovádzeli. Lenajík z kraju, kraja, uvidíš Janíčka, tak špívajú. Lenajík z okolo kraja, uvidíš Janíčka, tak špívajú. A co ty Janičko, co tu robíš, ja co čo tú